На мелозамети повертались з лісу хлопці з кулеметом. На столі вечеря кутя докипає. Добрий вечір, мамо, Христос зарождає. Добрий вечір, мамо, Христос Очами. Хлопці, де ваш батько? Чому він не з вами? На святу вечерю відступали збої, боєм. За в країну він упав, героє. За рідну в країну він упав. Останні мови, як мав помирати, Любіть Україну та як рідну мати. Різдво наступає, коляда на дворі помоліться Богу, з'їжджте куті жменьку та, ну, дорогу. Одного ворожа по землі ступає, бороніть в країну, Христос ця рождає. Дос